آپ کو لے چلیں گے پنجاب کے ضلع میاں والی میں یہ ایک تاریخی ضلع ہے اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر دو تہذیبوں کا سنگم آپ کو نظر آئے گا یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کا تمدن یکجا اگر کسی جگہ آپ نے دیکھنا ہے تو میاں والی از دا بیسٹ پلیس اس ضلع کی شاید اہم ترین بات یہ ہے کہ اب تک اس کے آٹھ نام تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ سفر اس نے کوئی دو چار سو سال میں نہیں بلکہ ہزاروں سال میں طے کیا ہے اس کا ابتدائی نام دھنوران ہے پھر کرشنوران کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے بعض کتابوں میں اس کا نام رام نگر اور ستنام بھی ملتا ہے ہر ہفتے ہر ہفتے نہیں کئی سدیاں جیویں بیٹھے نے جنابر سارجی عرف <تصفح> پھر دریائے سندھ کی نسبت سے اسے کچھی بھی کہتے ہیں اور اس کا موجودہ نام یعنی میاں والی اس کو اگر آپ ٹریس کریں تو یہ ہمیں لے جاتا ہے دورے اکبری میں جب بغداد سے ایک بزرگ شیخ جلال الدین یہ تبلیغ اور اشاعت دین کی غرض سے ہندوستان تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے تھے میاں علی ان کے بیٹے نے یعنی میاں علی نے اشاعت دین پر بہت وقت صرف کیا اور اس وجہ سے انہیں تاریخ میں ایک مستند مقام حاصل ہے انہی کی نسبت سے اس جگہ کو اس قسمے کو میاں دی میل کہا جانے لگا اور اس کے بعد میاں علی کے نام سے بھی مشہور ہوا اور یہی نام پھر ڈیولپ ہوتے ہوتے میاں والی بن گیا مشہور مورخ اور محقق ڈاکٹر مہر عبدالحق نے ایک بڑی لاجواب کتاب لکھی ہے دسوم دس راز اس میں انہوں نے پپلا میاں والی کی تحصیل پپلا کو بڑی اہمیت دی ہے اور ثابت کیا ہے اس کے ایک چیپٹر میں کہ یہی جنم بھومی تھی چندر گپت موریا کی اور پپلا کی دوسری وجہ شورت گرانڈ ٹرنک روڈ ہے جرنیلی سڑک جو شیر سوری نے بنوائی جس کے آثار ابھی تک موجود ہے اور یہ پچپن فٹ چوڑی ہوا کرتی تھی آج اس حوالے سے ہم نے زحمت دے رکھی ہے اپنے اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب کو جی سر بتائیے اپنے ضلع کے بارے میں ہم سب کو میاں والی میں اگر مشاہر کا ہم ذکر کریں تو مولانا عبدالستار خان نیازی ہیں پھر امیر عبداللہ خان روکڑی ہیں پھر امان اللہ خان ہیں جو عمران خان کے چچا ہے اس کے بعد اگر ہم آئے اپنے ادیبوں کی طرف تو تلوک چند محروم بہت بڑا نام ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد یا شکیا ج... یا امجد, شک شک یا یا امجد جو بڑے مورخ ہے میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یا, یا امجد کی کتاب تاریخ پاکستان کا ریفرنس میرے شو میں شاید میکسم اگر کسی ایک کتاب کا ریفرنس ہے تو وہ اور بڑی ملک امیر <مال> محمد خان گورنر کی لالا پتا چپ کرا واہ لالا جیڑی چیز دیکھ دا گیا تین لے کے جانا والی بھائی گل مکا لو نہیں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ فوک سنگنگ میں سبان ایک نئی ڈائمینشن کیا لالا جی ایڈا سونا گند کی سن بندے نے کیا دوبارہ سناؤنا دوبارہ سناؤ دوبارہ سنایا لالا میں کوئی اور گانے بھی, نہیں ہو, بھی <تصفح> لالا, لالا جی نے ایسے ہاڑے پاؤنے مرنے والے نے قبر چوٹ کے پیسے دینا جانا لالا جی رو سن گا ساول آیا اونٹا بیٹھا تایا تڑا تایا میں میں ہے جانا بن گیا روندی دل لڑکایا تھا دل لگی اس سے پہلے ناہید نیازی ہیں میں آرزو جان لکھوں بالکل محمد حیات خان کو سر نیازی کھیلوں کی دنیا میں آئے تو عمران خان ہے مسما الحق ہے ریشما ہاں بالکل ریشما اور آپ ایک نام بھول رہے ہیں شیرف گن نیازی او شیرف گن نیازی اور افن کی دفعہ ایک اس ضلع میں بدھ مت کے اثار بھی ہیں اور گندھارا تہذیب کے نشان بھی میاں والی شہر سے کچھ تقریبا دس کے فاصلے پر روکڑی کے نام سے ایک قصبہ ہے دریا سندھ کے مشرقی کنارے پر آباد ہے یہ قصبہ اور اس کی تاریخی حیثیت اس وجہ سے ہے کہ یہ بدھ تہذیب کا مظہر ہے اس میں میں یاد کروں گا کہ میاوالی والی اور بنو ایک آسان گزرگاہ تھی آریہوں کے لیے دراوڑوں کے لیے کشان کے لیے اور مغلوں کے لیے غجنبیوں کے لیے یہ لوگ اسی راستے سے داخل ہوئے ہیں. جی وہ شیر شاہ کی باولی بھی تو ہے نا وہ بڑا ایک مشہور وہاں بچنا میں وہ بالی موجود ہے وہاں بچرم بچرم اور روکھڑی ہاں وہ سر جی وہ دکھا رہے ہیں مینار ہے تک ہے بالکل اور جب مختلف بارشوں نے کھود ڈالا روکھڑی کی سرزمین کو تو نیچے سے اسٹوپے بھی برامد ہوئے مجسمے بھی برامد ہوئے پورے پورے شہر برامد ہوئے روکھڑی سے پھر میاں والی کی تحصیل عیسا خیل یا سے دس کے فاصلے پر کنڈل ایک جگہ ہے جو تہذیبی ارتقا کے حوالے سے بے شمار کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے آریوں کے ابتدائی دور کی لاتداد کہانیاں اسی مقام یعنی کنڈل کے ساتھ وابستہ ہے دو بہت بڑے بیراج بھی ہیں ہاں جی ایک تو جناب راج ہے ایک چشمہ بیراج ہے جناب راج جس کے قریب سے کالا باغ ڈیم بنانے کا منصوبہ بنا اچھا ایک ڈیم انگریزوں نے بھی تو بنوایا تھا نمل ڈیم بنایا گیا لیکن وہ کام ورک نہیں کر سکا اور عمران خان نے اپنی یونیورسٹی نمل یونیورسٹی کے لیے جوان آدمی چرا کے لگ جائے اور پتا کہاں سے پکڑتے ہاں جی تعلق کھڑے ہونا یا سے پکڑ کے اٹھائے گا اچھا لباس کے حوالے سے میں کہوں گا لباس جی کے حوالے سے کیبن مانگتے ہیں عموماً میاں والی میں اور پینٹے ہیں اور ایسی جن جن کی جن کے سیٹی سی سے بھی لیکن آواز لیکن سے میری دے استعمال گی لوالو ہارن پائی ہوں خدا منساف نظر لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ سے یہ ہے